අපිට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තරම් සලකලා තියෙනවනේ. අපි උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කොයි තරම් කැපකිරීම් කළ යුතුද? ඒකත් බවන්න කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් කල්පනා කරනකොට තියෙන අනන්ත බවක්මයි. බුද්ධ පූජාව විවිචනය කරපුවායි ඒ පිළිබඳවත් කරුණ දක්වලා තිනවා. පරිණමම් පාන්න කලින් ලෝකසත්ත්වයට අනුකම්පාවෙන් ධාතුන් වහන්සේලා කොච්චර ප්‍රමාණයක් අදිෂ්ඨාන කළාද? අපි මුලින් ඒ කරුණ සාකච්ඡා කළා. ධාතුන් වහන්සේලා පින්වතුනි, ද්‍රෝණාටක් මහා ධාතුන් වහන්සේලා ඇතුණාම ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණාටක් ඉතිරි වෙන්න අදිෂ්ඨාන කළා. බුද්ධ පරිණර්වාණයෙන් පස්සේ මේ ද්‍රෝණාඨ රඨවල් අටකට බෙදුවා. ඒ ඒ රටවල් වල මිනිස්සු ඒ ඒ ප්‍රදේශ වල ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තියාගෙන බුද්ධ පූජාව පැවැත්තුවා. අවුරුදු 7යි මාස 7යි දවස් 7ක් එක දිගටම බුද්ධ පූජාව ඒ පූජාව නිසා තව පිරිසකද පාඩු වුණා. මොකද දීයට විච්ච පාඩුව. ඕවුනවුන්ගේ karmaanta වලට පාඩු වුණා. ඇයි ඒ karmaanta වල වැඩ කරන මිනිස්සු වැඩට යන්නේ නැතුව බුද්ධ පූජාවට යනවා? ආගේ නිසා 86000ක් දෙනා. බුද්ධ පූජා විවිචිනේකලා. මේ 86 දහම මැරුණහම කොහෙද නැතර වුණේ 86 දහම නැතර වෙන්න තැන් කවතිබිලත් ඒ සියල්ල පහු කරලා ගිහිල්ලා අවීචියේම නැතර වුණා කියලා කියන්නේ මහා නිර්වේම නැතර වුණා හේතුව බුද්ධ පූජාව විවේචනය කරපු නිසා සාක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේට පස්සේ මේක දරා ගන්න බැරුව ගියා ඊට පස්සේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ හොයාගෙන අවිල්ල මහා කාශ්‍යපයන් වහන්සේට මතක් කළා ස්වාමීනි අපි 13 වහන්සේලා එකතු කරමුද කියලා එයි කියලා ඇහුවා ඒ වෙලාවේ සඳහන් කළා ස්වාමීනි අවුරුදු 7යි මාස 7යි දවස් 7ක් මේ කෙරුණ බුද්ධ පූජාව විවිචනය කරපු 86000ක් දෙනා vena athara mage kohewat nathara une ne aviciyama thamai ipadine thawa thawat me kaarya ediriyata karagena yanakota thawat vivichane karanno ethi ena swamini ounut aviciyata mehanao ounta athu anukampa karala api 13 wahasala tampat karamu kiyala aang ita passe thamai navata siyalu 13 wahasala ඒ ඒ ප්‍රදේශ වලට පූජාවන් සඳහා අවශ්‍ය යම් යම් ප්‍රමාණයක් දීලා ධාතුන් වහන්සේලා මහපොළොය යට නිදන්ගත කරන්න ඉදෙනි. ඒ නිදන්ගත කරපු ධාතුන් වහන්සේලා පස්සේ කාලේ ධර්මාශෝක රජුලෝ තමයි ආයෙ ගොඩගත්. මේ කරුණුවලින් යමික වාගිතුන් වහන්සේ විසාකරන පූජාව විවේචනය කරලා. කොයිතරම් අකුසල් රැස් කරගන්නවද කියන කාරණාවත් අපේ මනාව ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා වර්තමානින් එහෙම පව කරගන්නයි බොහෝම ඉන්න බවත් සමාජය අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන